На травневі вихідні, розказує головний лісничий із Яславського лісгоспу Віталій Зайчук, біля Святого озера щороку людно. На вихідні і на святкові дні близько 50-60 автомобілів легкових, і приїжджають люди з сім'ями відпочивати. Цієї весни відпочивати тут небезпечно, продовжує лісничий. Пояснює, уражені вирихівковим короїдом з сосни можуть впасти будь-якої хвилини, травмувати людей чи пошкодити автівки. Допоки нещасних випадків тут не було, каже Віталій Зайчук, та дерев падає все більше. Дане насадження пошкоджено близько 50%. Просимо місцеве населення та громадян наших, які приїжджають сюди на відпочинок, утримуватись від відвідування даного місця. Дані дерева, дані насадження несуть значну небезпеку. У плані тому, що при малому пориві вітру вони можуть безконтрольовано падати, ломитися. Короїди, говорить природознавець Національного природного парку Малеполісся Віктор Поліщук, протягом трьох років масово нищили сосни через кліматичні зміни. Починаючи з 2016 року ну, всі бачили, що це був період засухи, тоді пропадала вода не тільки там в лісі, а й е, і озера, річки, ну, криниці. За його словами, через падіння рівня ґрунтових вод дерева почали втрачати здатність опиратися хворобам, тому їх знищували шкідники та продовжує єдиний спосіб боротьби з нашестям короїдів – вирубка хворих сосен, що на території Національного природного парку заборонено на загальнодержавному рівні. Головний лісничий із Яславського лісгоспу розповідає, не те, що вирубувати хворі дерева, а й прибрати ті, які вже впали, лісничі не мають законного права. Дана територія розташована поблизу пам'ятки природи загальнодержавного значення Святе озеро, навколо якої є прийнята захисна зона, на якій заборонені будь-які лісовсподарські заходи по проведенню догляду за лісом. Тобто ми не можемо провести прибирання цих небезпечних дерев. Олексій Біловський додає, від 2015 року звертається в профільні міністерства за дозволами почати боротьбу проти шкідників у цій зоні. В лютому цього року направили пакет документів у Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України та досі чекають відповіді. Лісокористувачами підготовлені всі необхідні документи та відправлені для лімітів. За кілька років дана деревина повністю відімре, впаде і буде голі, голі береги. Кандидат біологічних наук Людмила Казімірова каже, в світі відомі методи боротьби з верхівковим короїдом і іншими шкідниками, але в Україні їх не застосовують. Проблема короїду – це проблема не, не тільки нашого Малого Полісся чи чи Хмельницької області, це проблема загальноукраїнська. Зрештою, це проблема ще європейська, тому що і в Польщі, і в Білорусі є розроблені заходи, і методи, і цілі програми боротьби з короїдом. І чому не робиться це у нас? Напевно, через швидку політичну ситуацію, оскільки в нас змінюються керівники, змінюються співробітники, Ну і відсутність, певно, фаховості. Олексій Більовський продовжує. Пік на короїда минув, і в останні два роки спалахів не фіксують. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.